Parlamentului European, atac fere precedent la adresa sua, au făcut foarte multe greli. Ce s-a întâmplat după uciderea lui Gaddafi? Presubliniere din teleparlamentul european. Antonio Tajani, a criticat Statele Unite, despre care a spus au făcut multe gre subliniere alien privind ca strategiei regionale din Africa, inclusiv uciderea fostului lider libian Muammar Gaddafi, relatează site-ul agenției Sputnik. Ajutorul americanilor este important. Dar ei au făcut foarte multe grei subliniere, Elit. Se le ucizi pe Gaddafi înseamnă se deschizi o subliniere a ce trăie imigrație, ce trei ei musulman, ce stat islamic, a spus presupuniere din teleparlamentului european, conform Mediafax. Antonio Tajani a mai precizat ce este imposibil soluționarea crizei migrației din Africa sublinierei Europa fere o strategie european, iar Spania sublinierea Italia cunosc foarte bine Africa, este foarte important experiența acestor ceri.